Інколи ми купуємо продукти, без яких, в принципі, могли побитися. Тобто, з раціональної точки зору, це ніяк не впливає на наше життя. Або це те, що можна отримати більш таким дешевим шляхом. Зараз у нас війна, ми повинні підтримувати нашу армію, економити, допомагати іншим українцям, які постраждали. Тому виникає питання, наскільки це зараз доречно. Про це ми далі і поговоримо. Всіх вітаю і полетіли. На питання нераціональних покупок я буду трохи дивитись з точки зору маркетингу. Дуже часто ми купуємо не продукт, а емоції, стан здоволення, яке отримуємо від продукту або від процесу покупки. Є навіть таке поняття, як маркетинг вражень, де на продукт дивляться от саме з такої точки зору. Наприклад, людина купує не фліжанку кави, а стан та емоції, які вона отримує від того, коли може випити каву у певному кафе, у певній атмосфері, в красивому інтер'єрі. За рахунок цієї, скажімо так, емоційної надбавки, ця фільжанка кави, звісно, коштує дорожче. І у нас у кожного є такі продукти, можливо, послуги, які ми купуємо разом з емоціями та от такими враженнями. Також це можуть бути ще ритуали та традиції, в яких залучені певні продукти. Ми зустрічаємося з друзями, а потім у нас така традиція пити пиво в улюбленому пабі. Є продукт, є місце, яке подобається, але також є зустріч, друзі, спілкування, емоції. Тож, під нераціональними покупками ми будемо мати на увазі продукти та послуги, без яких ми в принципі можемо обійтися і це суттєво не впливає на облаштування нашого побуту. Причому ми розглядаємо не мінімальний такий базовий рівень, а нормальний рівень комфорту. Зрозуміло, що колись люди обходилися без певного набору речей або приладів, які має сучасна людина. Все, що нам потрібно для облаштування більш-менш нормального життя – це раціональні покупки. Нераціональні – це те, що нелогічно. Може, навіть не зрозуміло іншим людям, навіщо це потрібно і без чого Можна або, здається, можна обійтися. І саме питання, наскільки це актуально і має право бути зараз, коли в країні війна. Тому що здається, що якраз на цьому можна зекономити і використати ці гроші більш раціонально. Приклади нераціональних покупок ми ще розглянемо. А зараз я хочу звернути увагу на те, що наш психологічний стан – це, в принципі, наша відповідальність. Я не розглядаю зараз ситуацію, коли люди живуть в окупації або близько до зони бойових дій. Це трохи інше. Але якщо наші умови життя близькі до більш-менш нормальних, по можливості ми повинні піклуватися про себе так, щоб бути в ресурсному стані. Так ми можемо бути більш корисними і, звісно, можемо допомагати іншим. Ніхто не може за нас приймати їжу, дихати, ніхто не може за нас відпочивати. Це наша відповідальність. І можна ще згадати відомий приклад, таке порівняння з маскою в літаку, що якщо щось Станеться кисневу маску, ми спочатку одягаємо на себе, а вже потім на дитину, а вже тільки потім починаємо допомагати іншим. Тобто спочатку піклуємось про себе. Так от, якщо у нас є якісь нелогічні, нераціональні маленькі радощі, які нас підтримують, які дають нам ресурс, то вони повинні бути в нашому житті. І на це потрібно виділяти час та якісь гроші. Давайте ще розглянемо таке поняття, як нераціональність та як його треба сприймати. Мирний час, коли все більш-менш стабільно, у нас може бути один погляд на ситуацію, сприйняття, що вважати раціональним і бути свій набір нераціональних покупок. Коли в країні йде війна, причому це війна, яку ми спостерігаємо не по телевізору, а бачимо у себе за вікном, відчуваємо, це інша ситуація. І тут може бути свій перелік маленьких радощів. Можна ще так подивитися, коли не було проблем з постачанням електроенергії, це одна ситуація і свій набір нераціональних покупок. Коли Росія почала бомбити нашу інфраструктуру і почалися проблеми, цінності могли змінитися і маленькою радістю може бути, коли ти прокидаєшся вранці і можеш просто приготувати собі каву, бо є світло. Уявіть собі, які маленькі радощі у наших військових, які в окопах. Тобто все відносно і постійно змінюється. Тут немає однозначно правильної відповіді. Далі ми трохи розглянемо приклади нераціональних покупок. Піліжанка кави в кафе. Звісно, вдома можна приготувати і це буде дешевше, але якщо відвідування кафе – це дає ресурс, якщо це піднімає настрій, можливо, розслабляє, заспокоює, це треба інколи робити. Ну, декілька прикладів. Дивлюся на знайомих, які продовжують займатися спортом. Хтось ходить в зали, які працюють, хтось відвідує онлайн-заняття. У мене є знайома, яка купує там фарби, якісь пристосування для малювання, і от вона малює. Вона не художник, просто от їй подобається такий процес. Звісно, це працює як така арт-терапія. Є знайома родина, вони пародично купують пазли, подобається їх збиратись і збирати їх разом. Приклад моєї нераціональної покупки. Для мене аромат в приміщенні дуже сильно змінює атмосферу. Я завжди звертаю увагу, коли в бізнесі, в компанії є аромамаркетинг, коли підібрали аромат і він створює певний настрій. Найчастіше це можна зустріти в, готелі, в холі готелів, інколи в брендових магазинах. Тому раз, раз в декілька місяців, умовно кажучи раз в квартал, я купую аромат та парфюм для дому. Без цього можна легко обійтися але мені це багато дає. Якось це пусобливому на мене впливає. І тому навіть я можу зекономити на чомусь там смачному, але знайти можливість купити аромат для дому. У кожного це щось своє, і дуже добре, коли ви знаєте таку нераціональну, але ресурсну дрібницю. І тут я хочу звернути увагу. Зараз, в цьому відео, мова йде про маленькі радощі, а не про щось, що дорого коштує. Це окрема тема, і вона в контексті війни дуже для мене суперечлива. Відносно дорогих речей я за те, що зараз варто купувати. Тільки те, що точно треба, без чого точно не можна обійтися. А все інше зараз не актуально. І це Моя така думка. Це перший момент. Ми говоримо тут про недорогі покупки. Друга, другий дуже важливий нераціональні покупки в цьому контексті, який я розглядаю в цьому відео. Не варто путати з імпульсними покупками. Імпульсна покупка це. Та це те, що ми купили під впливом імпульсу, без планування, без обдумування. Це якраз протилежне. Мова йде про те, що ми в собі розібралися і знаємо, усвідомлюємо, що певні продукти, послуги, процес покупки нам дає ресурс, нам дає позитивні емоції, піднімає настрій. І тому ми їх плануємо і виділяємо на це гроші. Тобто ми тут не говоримо про імпульсні покупки. Ще одне, на що варто звернути увагу, всі українці, які залишились в Україні, здійснюючи покупки, таким чином хоч якось підтримують український бізнес, який намагається виживати, працювати, не дивлячись на всі складнощі. Тому це теж може бути одним з аргументів. Але важливо тримати баланс, не забувати, що ми повинні підтримувати армію, допомагати іншим українцям. Це наш головний фокус і саме задля цього ми тримаємо себе в ресурсі, щоб бути корисним. Ми продовжуємо триматись, економимо електроенергію. Напишіть в коментарях свої приклади таких от нераціональних продуктів. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео.